گھوڑے کی طرح چلانگیں لگانے والی اس لڑکی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ویسے لڑکیاں اتنی زیادہ تیز چلاںے لگا کر اس وقت دوڑتی ہیں جب انہیں پتا چلے کہ قریب ہی کہیں سیل لگی ہے لیکن ناروے کی صورت کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی جانور بننا چاہتی تھی جس کی پریکٹس کرنے کے بعد آج وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ گھوڑے کی طرح چار پاؤں پر دوڑ سکتی ہے کے دس بجے کتوں کی طرح ہے تو کوئی لڑکی گھوڑا بن کر دوڑنے کی है क्या رہی ہے کیا ہوگیا اس دنیا کو لیکن آپ ہے یعنی آپ اسے ٹیلنٹ کہیں گے یا کوئی دماغی مسئلہ